Nem tudom, mit gondolsz, Tibi. Mert ha meg egy utagás, sok mindenre megtanít. Ezzel teljesen egyetértek. Na, te eddig mit tanultál? Hát, mondanám, hogy taludtam voltam türelmed, de eddig is türelmes voltam. Tehetetlennek éreztük magunkat, de szerintem amúgy ez a legjobb mondat, hogy amióta itt vagyunk, tehetetlennek érezzük magunkat, mert mind kiszolgáltatottnak. Néhelyikor én így gondoltam, hogy hogy oda jól lennem most ott haladni, Sároha, mi a legelsző aki ír nekem a legelsző mi ami jól bajomra. De itt nem tudok megnélni, mert még csak volt, sem tudom megvenni azt, amit otthon szoktam a ezt problémánra esetleg megvenni, mert, mert nem is. Négy napot tartottunk most talán egy olyan helyen, ahol nagyon-nagyon-nagyon nem a megszokott életmódunkat képtelenség úgy élni, ahogy otthon. Igen, tehát hogy... Nagyvárosban könnyű volt? Igen, tehát Itt a nem tudsz úgy uh, könnyíteni a lelkedelnek a túlfokon, hogy most elmész egy plánkámban és akkor kicsit tudja érgálni, hogyha ha se a gyors ákádba. Na jó, szóval Itt vagyunk a Jai-jében, és most helyesen mondtam. Mm. És arra várunk, hogy feljuthassunk felvonón, a hegyre. Ott nagyon sok jó dolog van, viszont nem tudtunk előrevenni jegyet, mert nem működött a honlapjuk. Úgyhogy az van, hogy reggel megérkeztünk, megkérdeztük a jegyárusítókat, hogy van-e még jegy? Azt mondták, hogy van, örültünk. Mondták, hogy négy és fél öt között menjünk vissza. Nem tudunk mit csinálni. Vissza kell menni négy órakor, és reménykedni, hogy tényleg van egy. Nem jutottunk fel egy ilyen helyre, ami miatt. Tulajdonképpen Kínába jöttünk. Kb. Nagyon csalódottak vagyunk, de, de szerintem mindent megpróbáltunk. Igen. Csak azt nem amit kellett volna csinálni. Úgyhogy egy nagyon jó tanács, most nagyon röviden összefoglalom az egészet, hogy mi történt. Megérkeztünk a jegyirodába, ahonnan indulnak a felvonulónak a kis kabinjai. Beálltunk a sorba. Megmondták, hogy jöjünk vissza délután. Visszamentünk sokkal hamarabb, mondvá, megpróbálunk jegyet venni azért rükkösen hamarabb, mert előttünk is sokan vettek igazából jegyet. Beálltunk a sorba, és megmondták, hogy már nincs egy csapoguszra. De ugyanúgy négy órától. És mivel a csomagjainkat csomagmegőrzőből csak 8 óráig lehetett felvenni, és kiszámoltuk, hogy ha kivárjuk az 1 órás sort, ha feljutunk a 40 perces buszúton, ha utána a negyed órás mozgó lépcsőn, majd a 25 perces sétán, és eljutunk oda, amit igazából látni szerettünk volna, akkor gyakorlatilag mínusz 30 percünk van arra, hogy ott szétnézünk. Igen, és így álljáték rányban ne nem... De Azt ott... tudni kell, hogy... Ez ilyen. 10.000 forintos jegy. Nem tudom. Hogy van, Üveg. Semm üveg. Úgy hogy hogy a gargutagás segít. Tanulosságnál is lesz kér, hogy néha vágyak nem teljesülnek. Bárnap Majd még lehet más látni valunk. Viszont most álljon itt egy rövid összefoglaló, hogy mit kell tenned, ha ezt meg szeretnéd nézni. Köszönöm szépen! Bye Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! reggel útégyünk kintén elszállással, hosszú egynapos utagással Goylin-ben fogunk kikötni, ahonnan ismét Bye-bye! 13 óra-3 kor vonatonjás után megérkeztünk guilinben, ben egyből bevágottunk egy ágybe és alultunk. Én már a vonatonink beteg voltam, így pár napig feküdnöm kellett, négy jétek meg a következő videóban, Tibi, hogyan boldogul Wilin-ben, nélkülem.